بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو میں ہوں کیسے ملک آپ لوگوں کے ساتھ سرنگ انجینئرنگ ڈزائن انفارمیشن کے پلیٹ فارم سے دوستو آج کی ہماری ویڈیو کا موضوع ہے کہ ہمارے پاس جو پلان اور فائلس کی جو ڈرائنگز ہوتی ہیں یہ ہمارے پاس ڈرائنگز ہیں اس کے ہم نے کواڈینیٹس ڈیٹا اپنے مختلف ڈسٹینس کے اوپر ہم نے کیسے اس کے کواڈینیٹس اور نیچے پروفائل کے ایلیویشن مختلف آرٹ ڈسک کے اوپر کیسے معلوم کرنا ہے کیونکہ ہمیں اس کی ضرورت پڑتی ہے سائٹ کے اوپر بھی اور مختلف ڈیٹا یوز کرنے کے اوپر تو یہ آپ کے پاس جو ڈرائنگ ہارڈ شیپ کے اندر ہوتی ہے اس کے آپ نے کوآڈینیٹس اور ایلیویشنس اس کے کیسے آپ نے ایکسپورٹ کرنے ہیں سیول کے اوپر آپ نے بنانے کے بعد سمپل سا پروجیکٹ بنانے کے بعد اس کو کس طرح اس کو ایکسپورٹ کر سکتے اس طریقے سے آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ کے اوپر اس کی ہے اسی طریقے سے اس کے ٹوئنٹی میٹر کے اوپر آپ کرنا چاہتے ہیں ٹوئنٹی فائیو میٹر ففٹی میٹر کے اوپر آپ کرنا چاہتے ہیں اسی طریقے سے جو اس کے ایلیویشنز ہیں ایلیویشنس کو بھی آپ ایک ایک میٹر کے اوپر آپ کیسے اس کو ایکسپورٹ کریں گے ایک میٹر ٹوئنٹی میٹر 100 میٹر جتنے اتنے ڈسٹینس کے اوپر چاہیے تو آپ یہ ایلیویشنس کو کیسے معلوم کریں گے اس کو کیسے اس کی رپورٹس بنا کے آپ اس کو جنریٹ کر سکتے ہیں اور جنریٹ کرنے کے بعد ادھر سے اپنے ایکسل کے اوپر اس کو آپ کیسے ادھر اس کو لگا سکتے ہو اور اپنا کام آپ آسانی کے ساتھ کر سکتے ہیں تو یہ اس ویڈیو کی, اس, ویڈیو کی, اس ویڈیو ویڈیو کے اندر میں آپ کو پورا کمپلیٹ اس کے متعلق بتاؤں گا کہ آپ نے اپنی ڈرائنگز کی مدد سے کیسے اس کی الائنمنٹ اور پروفائل کو لگانے کے بعد اپنا یہ ڈیٹا آپ ادھر سے ایکسٹریکٹ کر سکتے ہیں اور اپنے استعمال کے اندر لے کر آ سکتے ہیں ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں تو یہ ہمارے پاس اوپر پلان ہے اور نیچے ہمارے پاس پروفائل ہے آپ یہ دیکھ رہے ہیں اوپر یہ اس کی پوری لائنمنٹ لگی ہوئی ہے اس کا ہمارے پاس اسٹارٹ اسٹیشن پی آئی ون پی آئی ٹو اور اسی طریقے سے اینڈ اسٹیشن جا رہا ہے تو یہ ہمارے پاس پوری الائنمنٹ ہے ادھر سے تو یہ ہمارے پاس ہم نے اس کے کواڈینیٹس کیلکولیٹ کرنے مختلف ڈسٹینس کے اوپر سینٹرل لائن سے ہم نے اپنی لے آؤٹ کرنے کے لیے یا کسی چیز کے تو ہم سول کو کیسے بنائیں گے اسی طریقے سے نیچے پروفائل جا پی آئیز کو आपने सबसे पहले एक्सल इधर से ओपन कर लेना है एंड स्टेशन वर्टिकल करके आगे इसकी स्टिंग नार्थिंग और आगे रेडियस लिखा हुआ तो आपने भी इसी तरीके से एक्सेल को ओपन कर लेना है और इधर से आपने इस शीट के ऊपर आ जाना है और जो बिगनिंग ऑफ स्टेशन है वो लिख देना है स्टिंग वैल्यू हमारे पास और इसी तरीके से नार्थिंग की वैल्यू और इसी तरीके से PI1 आई वन जो हमारे पास आ रही है था तो आपने इधर PI1 का जो डेटा आएगा वो आपने इधर इसी के साथ इधर एंटर कर देना है जो स्टेशन आ रहा है वो लिख देना है इसकी इस्टिंग की वैल्यू थ्री थ्री और वन थ्री एंड फाइव हमारे पास इसकी नर्सिंग की वैल्यू और साथ इसका रेडियस ट्वेल्व हंड्रेड का ये नीचे रेडियस है ये ट्वेल्व का ये आपने इसी तरह एक्सेल के ऊपर लिख लेना है और इसी तरीके से नेक्स्ट हमारे पास जो पी है उसका भी डेटा आपने इसी तरीके से इसके साथ इसी शेप के अंदर लिख देना है नीचे आ जाना आपने वर्टिकल क्रफ के ऊपर वर्टिकल क्रफ के ऊपर भी आपने डेटा इसका इसी तरीके से लिख लेना है अगर आपको उसके लेवल डिस्टेंस एनी जेड तीनों चीज़ें चाहिए तो आपने तो उसका बिगनिंग ऑफ सेशन हमारे पास उसका الیویشن آ رہا ہے سیون زیرو سکس پوائنٹ فور فائیو یہ میں نے ادھر لکھ دیا ہے اسی طریقے سے آپ نے ادھر آگے آ جانا ہے ورٹیکل کرف پہلی ہماری آ رہی ہے ایٹ کے اوپر اسی طرح اس کا الیویشن ہے سیون ٹو زیرو اور ورٹیکل کرف کی لینتھ آپ نے ساتھ لکھنی ہے اوپر آپ نے ریڈیز لکھنا ہے ادھر آپ نے ورٹیکل کرف کی لینتھ لکھنی ہے اسی طریقے سے جتنی کروز ہیں آپ نے سارا اس کا ڈیٹا ایکسل کے اوپر اسی طریقے سے بنا لینا ابھی آپ دیکھنا ہے کہ یہاں پر ڈیٹا بنا ہوا اس کے بعد نے اس کو سیول ڈی کے اوپر لگانا ہے تو نے اس کو فارمیٹ کے اوپر لے ہے کرنا ہے نے اس اور ادھر سے اینڈ ڈبل کاما سنگل کاما ڈبل کاما اینڈ لگانے کے بعد آپ نے اس کی نارتھنگ کی ویلیو کو سلیکٹ کر کے اور نیچے تک آپ نے اس کو ادھر لگا دینا ہے اس طرح پیسٹ کر دینا ہے یہ ہمارے پاس اس کا ڈیٹا آ جائے گا اسی طریقے سے آپ نے تو یہ اپنے ڈیٹا در بنا لینا ہے ایلیویشنز کو ہم مینول ڈرا کریں گے اس کے اوپر تو آپ نے اس ڈیٹے کو ادھر سے کاپی کر لینا ہے کاپی کرنے کے بعد آپ نے جیسے سول تھری ڈی کے اوپر آ جانا ہے جو کہ آپ نے ادھر اوپن کرنا ہے اور ادھر آنا ہے اور پولی لین کے کمال کے رائٹ کلک کر کے آپ نے ادھر پیسٹ کر دینا ہے پیسٹ کر کے آپ نے اسکیپ کرنا ہے زوم ایکسٹینڈ کر لیں تو یہ ہمارے سامنے ہماری جو پی آئی تھیں یہ ہماری اسی طریقے سے جو ہمارے پاس آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ چارٹ یہ والی پی آئی ہماری ساری ادھر لگ جائے گی اس کے بعد آپ نے ادھر سے اس ڈیٹے کو آپ نے الائنمنٹ کے اندر کنورٹ کرنا ہے اپنے الائنمنٹ والے ٹیپ کے اوپر اوپر آ جانا ہے اور کریئٹ الائنمنٹ فرام آبجیکٹ کو کلیئر کرنا کو کے डबल क्लिक करके इंटर कर दीजिए तो ये हमारे पास ऊपर आपका अलाइनमेंट का नाम आ जाएगा आप कोई भी नाम इसका दे सकते हैं अपने प्रोजेक्ट के हिसाब से एक्स वाई जेड में नाम दे देता हूँ इधर ये हमारे पास प्रपोज है आप इसको प्रपोज रखना चाहते हैं या एग्जस्टिंग दोनों में से आप इसको कोई सिलेक्ट कर लें लेबल्स नो लेबल हैंबल्स आप कर दें उसका और इधर आप देख लेंगे डिफ़ॉल्ट रेडियस टू का है रेडियस को आप फिलहाल इधर रहने दें आप इसको इधर से ओके कर लें ओके करेंगे तो आप देखेंगे कि हमारी इधर से पूरी ये अलाइनमेंट इधर ड्रा होगी अभी आप ये देख रहे हैं कि इधर हमारे पास इसका रेडियस फर्स्ट एक करफ का रेडियस है 1200 सेकंड का रेडियस है हमारे पास वन जो कि हमने इधर एक्सेल के ऊपर भी इधर लिखा तो अभी आपने ये रेडियस को आपने इधर इन दोनों करफ़ के ऊपर अपलाई करना है उसके लिए आपने से लाइन को सिलेक्ट कर लें और इधर ऊपर जियोमेट्री एडिट है आपने उसको इधर से क्लिक करना है इस को ये जो जीमेट्री एडिट को तो भी आपके सामने एक टेबल खुल जाएगा हमारी अलाइनमेंट का नाम आ जाएगा इधर से आप से लास्ट के ऊपर आते हैं तो आप इसको देखेंगे इधर ये अलाइनमेंट एडिट ग्रिड भी हो तो आपने धैसे इसको क्लिक कर लेना तो ये आपके सामने इस तरह का एक, एक टेबल खुल जाएगा आपने इसको थोड़ा सा आगे लेकर आना है तो आप ये देखने के इधर हमारे पास स्टेशन उसके आ रहे है, उसके बाद ये वहाँ रेडियस आ रहा है तो रेडियस हमारे पास फर्स्ट है ट्वेल्व का ये पहली कर् आपका रेडियस है ट्वेल्व का और दूसरी का वन तो ये आपने इधर से उसका रेडियस रिप्लेस कर देना है तो ये हमारे पास इधर टू टू हंड्रेड है तो आपने तो ट्वेल्व हंड्रेड कर देना है और आपने तो नीचे आ जाना है नीचे आने के बाद आप इसको इधर से जो ड्राइंग पेपर आपका है आपने इसको वन थाउजेंड इधर से कर देना है तो ये हमारे पास इधर इस हिसाब में ये रेडियस دونوں لائنس کے ادھر سے سیٹ ہو گئے ہیں تو آپ نے تو اس کو کلوز کر دینا ہے اس ٹیبل کو بھی آپ نے کلوز دینا ہے اس کے بھی ہم نے کوآڈینیٹس ایکسپورٹ کرنے ایکسل کے اندر ٹیکس م, م, م, نوٹ پیڈ کے اوپر کیسے کرنے ہیں یہ الائنمنٹ ہمارے پاس ہے ادھر آپ نے تو سر ٹول باکس کے اوپر باک ٹول باکس کے اوپر ادھر سے آ جانا سب سے لاسٹ والا آپ کا پاس اپشن ہوئے گا پہلے نمبر پر, پر پرسپیکٹر ہے سیٹنگ ہے سروے اور آخر میں آپ کے پاس ٹول باکس ہوئے گا ادھر آپ آئیں گے تو یہ رپورٹس مینیجر ہے آپ نے تو اس کو پلس والے نشان کو کلک کرنا تو یہ آپ کے سامنے الائنمنٹ کروس کا آ جائے گا ڈیزائن کریٹیریا آ جائے گا جنرل لیگل آپ کے پاس اس کے ڈسکرپشن آ جائیں گے اور نیچے ہمارے پاس آئے گا انکریمنٹل اسٹیشن رپورٹ وہ آپ نے دوسرے اس کو ڈائیکٹ کلک کر کے اور دوسرے ایکسٹریکٹ ایکسٹیوٹ کو آپ نے کلک کر دینا تو آپ جو الائنمنٹ آپ نے بنائی تھی اس کا اسٹیشن آ جائے گا ضروری سے لے کے اور اینڈ تک نیچے آپ دیکھ لیں گے اسٹیشن رینج ہے آپ جتنے اسٹیشن تک آپ کو چاہیے آپ ادھر سے اسٹیشن ایک ایک میٹر کے اوپر چاہیے تو آپ ادھر سے ڈسٹینس کا ایک میٹر کر دیں اور ادھر سے آپ نے کریئٹ رپورٹ کو آپ نے ادھر سے کلک کر دینا ہے کلک کریں گے تو آپ دیکھیں گے ہمارے ادھر ایک ایک میٹر کے اوپر اس کی ادھر سے اسی طریقے سے نارتھنگ ایسٹنگ آ ہے اور اس کا اسٹیشن ڈائریکشنز وغیرہ ادھر آ رہے ہیں یہ پوری رپورٹس ادھر آپ کے پاس ادھر سامنے ادھر اوپن ہو جائے گی آپ ادھر سے ڈائریکٹ پرنٹ ہی کو پرنٹ اور ادھر سے کو धर से आपने इसको कॉपी कर लेना कॉपी करने के बाद आपने एक्सल के ऊपर आके और अपनी किसी न्यू शीट के ऊपर जिधर आप इसको पेस्ट करना चाहते हैं आपने उसको इधर से पेस्ट कर देना है पेस्ट करेंगे तो ये आपके सामने इधर नीचे सारे पेस्ट हो जाएंगे आप जैसे कॉलम की जो सेटिंग है उसको आप इधर से बढ़ा सकते हैं इनको छोटा बड़ा कर सकते हैं और ताकि आपके पास उसी तरीके से आपके पास बिल्कुल एग्जैक्ट ये हो जाएगा तो ये पहला सेक्शन आपका आएगा आप इसको उधर से मर्च कर लीजिए ताकि वो हमारे पास पूरा उसका सेटिंग हो जाए इधर से आप इसको थोड़ा सा इसको छोटा कर ले अपने इसके हिसाब से क्योंकि पहली होगी रीडिंग उसके बाद आप ये देख रहे हैं कि आपके सारे कालम इधर बने हुए एक्सेल के अंदर आप इसको सेव कर सकते हैं अपनी वर्किंग कर सकते हैं इसी तरीके से आप इधर आ जाते हैं ये हमने वन वन मीटर के ऊपर दिया आप इधर से टेन मीटर के ऊपर देना चाहते हैं आप इधर से टेन मीटर के ऊपर क्रिएट कर दें तो ये आपकी टेन ट्वेंटी थर्टी सिक्सटी सेवनटी के ऊपर इसके कोर्डनेट्स आ जाएंगे आपने इधर से इसको ट्वेंटी के ऊपर रजस्ट्रेशन दे देते हैं और इधर आपने क्रिएट रिपोर्ट्स के ऊपर करना है तो ये आपके पास ट्वेंटी फाइव फाइव के ऊपर आ जाएंगे पहला हमारे पास ये वन वन मीटर के ऊपर आया सेकेंड हम टन मीटर के ऊपर उसके बाद ट्वेंटी मीटर के ऊपर हमने लगा दी तो आप इधर से जो जो से भी इसके ऑफसेट देना चाहते हैं जितने जितने भी आप इसको सेंटर लाइन के ऊपर आप इसको मार्क करना चाहते हैं आप इसी तरीके से इसके इंटोल्व देते जाएँगे तो ये आपके पास सेंटर लाइन के कोऑर्डिनेट सारे इधर ड्रा होते जाएँगे तो आपने इसी तरीके से अलाइनमेंट के ऊपर उधर से आ जाने इंक्रीमेंट के ऊपर उधर से आपने सारे इसका जो भी डेटा है वह इसी तरीके से उसको चेंज कर सकते हैं और इधर इस से उसको जनरेट कर सकते हैं इसी तरह आपने जिस तरह ये लाइनमेंट लगाई है इसी तरीके से आपने प्रोफाइल बनानी है तो प्रोफाइल बनाने के लिए आपने इधर प्रोफाइल व्यू के ऊपर आ जाना तो है तो ये सबसे ऊपर है क्रिएट प्रोफाइल व्यू आपने इधर से उसको क्रिएट कर देना है ऊपर हमारे पास लाइनमेंट का नेम आ रहा है नीचे आप इसका कोई भी नाम आप दे सकते हैं उसके डिज़ाइन प्रोफाइल या आप एग्जिस्टिंग प्रोफाइल जो भी है तो मैं इधर से उसका जस्ट नाम इधर से कर देता हूँ नेक्स्ट कर दूँगा جیسے آپ دیکھیں گے اسٹیشن رینج ہے ضرور ضرور سے لے کے ہماری لنبڑی ادھر تک لگی ہوئی ہے آپ اس کو چینج کرنا چاہتے ہیں تو ادھر سے کر سکتے ہیں آٹومیٹک ہے تو اس کو ادھر رہنا دیں اسی طریقے سے آپ یہ دیکھیں گے کہ الیویشنز وغیرہ ہے ادھر ہمارے پاس آپشن سلیکٹ ہوگا آٹومیٹک کا اپنے یوزر ڈیفائن کے اوپر آ جانا ہے ادھر الیویشنس کے اوپر آ جانا ہے ادھر سے نے منیمم ایلیویشن اپنا دیکھنا ہے سیون ہے اور میکسمم ایلیویشن ہے ہمارے پاس سیون ون ٹو کا تو آپ نے اس سے تھوڑا سا بڑھا اس کو ادھر سے رکھ لینا ہے ادھر آپ یہ سیون زیرو سکس ہے تو آپ ادھر سے سیون زیرو تھری کر دیں ادھر سے اس کا اسٹارٹ اور اینڈ ہے ہمارے پاس ادھر سیون زیرو تو آپ نے اس کو ادھر سے اوپر سے بڑھا کر دیں اور سیون ون فائیو کا ایلیویشن آپ لکھ دیں ادھر سے آپ اس next کر دیں اور ادھر سے آپ نے کریٹ پروفائل ویو کے اوپر آنا ہے اور ادھر اپنی ادھر کر ادھر آ جائے گا آپ نے اس کے بعد سے اوپر پروفائل کے اوپر آ جانا ہے الائنمنٹ کے بعد یہ پروفائل والا جو ہے ادھر سے آپ نے اس کے نیچے آنا ہے اور کریٹ پروفائل کریٹ کریشن ٹول کو آپ نے ادھر سے کلک کرنا ہے اور ادھر سے آپ نے پروفائل کو سلیکٹ کر لینا ہے ادھر کوئی بھی نام آپ دینا چاہتے ہیں آپ اس کا نام دے سکتے ہیں جیسے ڈیزائن پروفائل ہے ایگزیٹنگ پروفائل ڈیزائن پروفائل رکھ لیں اور ادھر سے آپ اس کو کر دیں اس کے بعد آپ اس کو جیسے اوکے okay کر لینا ہے یہ ہمارے پاس یہ ڈیزائن پروفائل کے لے آؤٹس کا ٹیب ادھر سے اوپن ہو جائے گا آپ نے فرسٹ اپشن کے اوپر آنا ہے ڈرافٹ انجنٹ وتھ کرس کو پر آپ نے جیسے اس کو کلک کرنا ہے کلک کرنے کے بعد آپ نے کی بورڈ کی مدد سے شفٹ کے ساتھ آپ کا ٹاپ والا کاما اس پی ایس ای یہ آپ نے ٹائپ کرنا پوائنٹ اسٹیشن ایلیویشن پروفائل کو بنانا چاہتے ہیں تو آپ نے جیسے اس کو انٹر کر دینا انٹر کرنے کے بعد یہ آپ سے پوچھ رہا ہے سلیکٹ ہے پروفائل ویو تو یہ آپ نے پروفائل ویو جو بنایا آپ اس کو سلیکٹ کر لیں تو یہ آپ دیکھیں گے نیچے ہمارے پاس اس کے ڈسٹینس چل رہے ہیں پہلے آپ نے ادھر اس کا اسٹیشن دے دینا ہے جو ہمارے پاس فرسٹ سٹیشن ادھر آیا تھا پروفائل کے اوپر یہ اسٹیشن اور یہ ایلیویشن جو کہ ہم نے ادھر ایکسل کے اوپر لکھ لیا تھا ہم اس کو تھوڑا سا ادھر سے چھوٹا کر کے ادھر تھوڑا سا سامنے رکھ دیتے ہیں تاکہ ہمیں تھوڑا سا ایزی ہو جائے تو آپ نے ادھر سے طریقے سے پہلے نمبر کے اوپر ہے اور سیون ایلیویشن نے ادھر نئے اس کے اوپر 0 uh, स्टेशन है आपने 0 लिख के इधर एंटर कर देना है अभी आप देखेंगे ये हमारे पास प्रोफाइल के ऊपर जा रहा तो है तो प्रोफाइल का रिवीजन है हमारे पास इधर 706.45 706, 706 इधर से आपने उसको क्लिक करना है 706.45 आपने ये इधर लिख देना तो ये वापस पहले लैंड डाय हो जाएगा उसके बाद आपने आगे आ जाना है अगली तरफ के ऊपर 800 और 712.01 तो आपने इधर से स्टेशन देना है इसका 800 और 712. زیرو ون کا ادھر تو آپ کو دے دینا ہے تو یہ ہمارے پاس لائن دوبارہ ایکسل کے اوپر آ جانا ہے نیکسٹ ہے ون فور فائیو زیرو آپ نے ادھر لکھ کے انٹر کر دینا ہے اور ادھر طریقے سے اس کا ایلیویشن ہمارے پاس آ رہا ہے سیون ون ٹو پوائنٹ تھری سیون ون ٹو سیون لکھ کے آپ نے سے انٹر کر دینا ہے تو یہ ہمارے پاس پی آئی ہو جائے گی طریقے سے نیکسٹ ہمارے پاس ہے स्टेशन 2050 जीरो हमारे पास स्टेशन है आपने स्टेशन लिखना है और उसका जो एलिवेशन है 708.16 708.16 आपने इधर से लिखना है और इधर से आपने उसको राइट क्लिक करके اس کو ختم کر دینا ختم کریں گے تو آپ دیکھیں گے دونوں ہماری ادھر سے اس کی پروفائل لینتھ ڈرا ہو گئی ابھی آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے پاس ادھر اس کی ورٹیکل کرپ کی جو لینتھ آئی ہے وہ ون ففٹی میٹر دونوں سائڈوں کے اوپر ہم اس کی ورٹیکل کرف کی لینتھ کو چینج کرنا ہے آپ نے اسی طرح پروفائل لے آؤٹس کے اوپر آنا ہے اور لاسٹ کے اوپر ادھر سے آ جانا ہے اگر پروفائل گریڈ ویو کے اوپر آپ نے اس کو کلک کرنا ہے تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے پاس ادھر اس کی جو لینتھ آ رہی ہے تھوڑا سا نے اس کو ادھر ماؤس کی, ماؤس کی ماؤس سے آگے لے کے جانا ہے تو یہ پروفائل کرف لینتھ رہی ہے 150, 150 کی ہے تو ہمارے پاس جو ادھر ٹینک کے اندر ہے یہ ہمارے پاس 250 और टू फिफ्टी की है जो कि हमने इधर एक्सएल को लिखी थी टू फिफ्टी, टू फिफ्टी तो आपने इधर इसी तरीके से एक्सेल को डबल क्लिक करके تو اس کو آپ نے چینج کر کے اور ادھر سے آپ نے ٹو ففٹی اس کی لیمپ دونوں کی کر دینی ہے کرنے کے بعد آپ دیکھیں گے تو یہ ہمارے پاس پورا ادھر ایل وی سی ہماری چینج ہو جائے گی اور پوری جو ہماری کروز ہیں یہ ہمارے پاس جو پلان پروفائل کے اوپر حساب سے جا رہے تھے اس کے حساب سے یہ پوری ایڈجسٹمنٹ ہو گئی ہے اوپر ہم نے الائنمنٹ لگائی تھی نیچے ہم نے پروفائل بھی اسی طریقے سے لگا دیے دونوں پہ اس ٹیبلس کو آپ ادھر سے کلوز کر دیں اس کے بعد آپ نے اسی طرح ٹول بار کے اوپر آ جانا ہے یہ ٹول بار کے اوپر جس طرح پروفائل کے اوپر آئے تھے نیچے آپ آئے تو اس لیے آپ کے پاس اس طرح آ جائے گا الائنمنٹ ہے کوریڈور ہے پائپس ہیں ہمارے پاس پوائنٹس ہیں اور یہ ہمارے پاس پروفائل والا آپشن ہے آپ نے پلس والے بٹن کو کلک کر کے اس کو تھوڑا سا بڑا کر دینا ہے ادھر سے میں اس کو تھوڑا سا بڑا کر دیتا ہوں یہ آپ سیکنڈ آپشن دیکھ رہے ہیں انکریمنٹل اسٹیشن رپورٹ پروفائل کو الائنمنٹ کے اوپر بھی ہم نے ایسے کیا تھا پروفائل کے اوپر بھی ہم نے ادھر جانا ہے رائٹ کلک کرنا ہے اور اس بٹن کو آپ نے پریس کر دینا تو آپ دیکھیں گے ہمارے پاس ادھر ڈیزائن اور لے آؤٹ دونوں آ رہی ہیں تو ڈیزائن تو یہ ہمارے پاس جو ہے لے آؤٹ سے لے کے تک جو کہ ہم نے ادھر نیچے بنائی ہے اپنی پروفائل ویو کے حساب سے نیچے ہمارے پاس انکریمنٹ آ رہا ہے ادھر سے اگر ایک ایک میٹر کے اوپر لینا چاہتے ہیں سے میٹر کر کے اور, کو سے کلک کر دے. تو یہ آپ اور یہ پوری فائل نیچے تک یہ ساری بنی ہوئی ہے اس کے الائنمنٹ کو ڈرا کیا تھا اسی طرح آپ اس کے ایلیویشن بھی ایک ایک میٹر کے اوپر لے سکتے ہیں اسی طریقے سے آپ نے اگر ٹوئنٹی میٹر کے اوپر چاہیے آپ اس کو ٹوئنٹی میٹر کے اوپر کر دیں تو یہ آپ کے پاس ادھر 20, 20 سے آ से گے اسی طرح سیم ٹو سیم آپ دس اس کو 50 میٹر کے اوپر کرنا چاہتے ہیں تو آپ دس اس کو ففٹی کے اوپر کریٹ پروفائل کر سکتے ہیں تو یہ آپ کے سارے ایلیویشنز بھی آ جائیں گے تو آپ اسی طریقے سے کوآڈینیٹس کرنا چاہتے ہیں اسی طریقے سے آپ اس کے پروفائلس کو نکالنا چاہتے ہیں تو آپ اس طریقے سے کام کرتے ہوئے اس کے سارے ایلیویشنس اور نرسنگ اسٹری کے کواڈنیٹس کو نکال سکتے ہیں ایکسل کے اوپر ادھر سے کاپی کر کے پرنٹ کر سکتے ہیں تو امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کو بہت پسند آئی ہوگی اس کے اندر جتنی بھی رپورٹس وغیرہ ہے آپ نے جنریٹ کرنا آپ اسی طریقے سے پلان اور پروفائلس کو بہت آسانی کے ساتھ کرا سکتے ہیں اگر آپ اور میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لینا ہے اور ویڈیو کو لائک ضرور کرنا ہے اللہ حافظ